Африканським биком і самицею верблюда з маленькою самочкою поповнився реабілітаційний центр для деяких тварин у Хмельницькому. У центрі вперше, вражений різноманітністю та кількістю тварин, розповідає вимушений переселенець з Херсона Олександр. Вражені були, що так встається, ну, звірі такі дивлянути досить Я і контактують. Харчування тварин вистачає, говорить доглядальниця центру Олена. У спеку тварин доводиться багато поїти. Води дуже багато їдять, дуже багато. за день ми наливаємо коням 12 відер води в день, це так, так культурно, так само якам тібетським, так само верблюдам, оленю, от рогатий стоїть, літрів 300 виходить в день, це такі, я, крупним, ще дуже багато води. Поселяємо тварин, яких евакуювали з-під обстрілів, розповідає директор реабілітаційного центру для деяких тварин Сергій Пальохін. Приїхали з початку військової війни близько вже десяти тварин, іменно великих. Це чотири верблюда, дві лошаді, бук африканський, ну і маленьких ще отак. І зараз так само люди ще от дзвонять. Це з гарячих точок з-під обстрілів. Волонтери привозили сюди і зараз теж там ще просять, щоб прийняти. Будуємо вольєри для тварин, які прибули, розповідає Сергій Пальохін. Каже, на це не вистачає будівельних матеріалів. Нагальна проблема у нас це цвяхи, матеріали, тобто доски, цвяхи, от такі, і, ну і шифер чи метал, щоб робити накриття для вольєрів. На жаль, ми не встигаємо і фізично, і найголовніше, фінансово матеріально ми не встигаємо зробити, бо немає чого. Є, навіть цвяхи. От, вчора була одна ціна, сьогодні вже знову піднялася ціна, і не встигаєш не збирати гроші. Щоб купити створительний матеріали. І на даний час від влади ніякої допомоги немає, нічого. крім тільки прохань приймати тварин. За словами Сергія Польохіна, Центр реабілітації для диких тварин діє у Хмельницькому впродовж шести років. Нині тут перебуває 150 тварин. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.